Thank <music> you. L'Alberto, la Caromina, l'Enric, la Marta o el Josep, entre molts altres, es troben aquesta tarda a l'Òmnia de Blanis. Són com una família i es reuneixen cada 15 dies per aprendre a fer servir l'Stick. A través de jocs aprenen a utilitzar el teclat i el ratolí, els colors i les formes geomètriques. S'ha d'apretar que no és igual i després buscar, com la diu la, la, la, la nostra monitora, Judit. Això m'ho fa fàcil. Es dicho que no, y sí. esto son son colores. Y después hay ah, el, el color. En la imagen hay, hay uno, 2 3 cuatro. Hi ha un nivell fàcil per a, a sí. mi. Mm, Fantàstic, m'ho passo molt, uh, amb els companys i amb els monitorers i amb en Josep, que és un crac. Però no tots són deures, clar. També hi ha espai per als seus hobbies, com escoltar música o mirar vídeos a través del YouTube. L'Alberto, per exemple, mira la seva sèrie preferida a internet, Los hombres de Paco, i ens explica amb detall com s'ho fa per veure-ho. Mira, bueno, pongo com la la, P, la I, La g, la n, la o, la i, la s i la e. Pick Sí, Pick Noise. És a dir, cerca la paraula Pick Noise, el nom de la banda que va composar la capçalera d'aquesta famosa sèrie. L'ÒMNIA i l'associació Espronis, que treballen persones en diversitat funcional, van de la mà en aquest projecte. A l'ÒMNIA hi treballen dos grups diferents, en funció del seu grau de discapacitat intel·lectual, un de nivell avançat i l'altre de nivell inicial. L'objectiu final és que els alumnes aconsegueixin una millor qualitat de vida i puguin participar com a ciutadans de ple dret a la nostra societat, garantint la seva autonomia i la seva accessibilitat. Lo principal que més els agrava és entrar a internet. Però un cop paginem amb activitats relacionades amb el ratolí, amb el teclat, perquè ells també es puguin desenvolupar els per ells mateixos que com a mínim d'així la menys ajuda possible. Uh, hacen todo lo que en informática podemos con ellos, uh, correo, les, les gusta potíssim escuchar música. però además també, en, en cada classe eh, introducimos activitats del tipus relacionales, aprend colores, coses de la vida qutidiana per a bueno, darle- certa independència en aquestes noves tecnologies. El projecte funciona a l la de fa alguns anys i asuma a altres iniciatives que treballen accessibilitat i tecnologia, com ara el TIC per tots, adreçat a persones invidents. Bé, bueno, oferim la possibilitat d'això, de, de poder tenir un accés a les tecnologies, eh, però no de, com una bastant com si fos una acadèmia. Intentem treballar les tecnologies, però no com una, com una fita final, sinó com un mitjà per eh, fer comunitat, bàsicament. I aquí, més que una comunitat, som una família de les que superen reptes junts. I que... Sí sempre estoi con moscan, mos i que mucha alegria i molt amor i molt pasta i vam a ganar tots. I com les bones famílies hi ha petons, abraçades i comiats fins a la propera classe. Això sí, no marxen sense abans dir-vos també adéu a tots vosaltres. Adéu. Adéu, jo és adéu, adéu. Mira, un beso